Final, per favor. Hola, bon dia. Moltes gràcies a totes per venir. des de la xarxa 28 j autònom Crida LGBT i i ATC Llibertat, convoquem la 44a aquesta passant. 44a manifestació per al sexual efectiu i de gènere a Barcelona. Continuem la manifestació històrica que portem fent des de l'any 1977 als Països Catalans. Aquesta manifestació té el lema de tenim història, tenim futur, unim els colors de totes les lluites. Tindrà l'horari i el recorregut habituals, començarà a les sis mitja a Plaça Universitat i continuarà per i la Rambla, Carrer Ferran i acabarà a Sant Jaume amb l'acte polític i la manifestació constarà de sis blocs vinculats amb lluites socials i, com he dit abans, tindrà un acte final. No s'han resolt les problemàtiques que comporta el capitalisme neoliberal, és més, s'han agraujat bastant més a causa de tot el Covid i ens veurem amb una crisi econòmica molt dura i per això des del moment LGBTI fem una crida perquè es plantegin polítiques socials valentes amb l'àmbit d'habitatge, feina, serveis públics, renda bàsica, ecologisme, antiracisme i autodeterminació, entre altres. I reclamem que la crisi la pagui l'IBEX i no la paguem nosaltres les desviades. Llavors, és el moment d'organitzar-nos col·lectivament, perquè la crisi ens culpesarà a totes i per això és un orgull convocar aquesta manifestació amb, amb una cinquantena de col·lectius, entre altres estan l'ESPA, sindicat de llogateres, Eh, unitat contra el feixisme i el racisme, ecologistes en acció i l'esquelis, entre altres. I considerem que compartim una lluita compartida pels drets socials i que hem de treballar plegades per una societat millor. I, davant del qüestionament de les persones trans, hem de situar també al centre eh, de la manifestació reivindicacions com l'autodeterminació de gènere i sobirania corporal de totes les persones ja que les persones trans ocupen el 85% de desocupació, eh, tenen importants dificultats per eh, accedir a l'habitatge i moltes violències mèdiques, entre altres. També ens ullim a les lluites antiracistes que fa dècades que es desenvolupen a casa nostra i més ara últimament el Black Lives Matter. Reclamem el tancament del CIES, la regularització immediata de totes les persones migrades, la derogació de la llei d'estrangeria i garantir el dret d'asil per persones... Eh, el dret d'asil per LGBTIfòbia. I cap, cap, cap persona és il·legal. I aquest seria, bàsicament, l'eix principal de la nostra manifestació. Si hi han algunes preguntes... Sí, la primera en relació a, a la, a la d'emergència sanitària que estem vivint, uh, quines recomanacions hi ha de tema Covid-19, uh, quines uh, que recomanacions feu a nivell d'organització. Bé, doncs l'organització és conscient de que estem vivint una situació de pandèmia mundial i per tant recomanem a totes les persones, en primer lloc, que si tenen símptomes, que no surtin de casa i no s'afegin a la manifestació, en tot cas que ens recolzin a través de xarxes i a través de mitjans que no posin en perill eh, la integritat física de la resta de persones i a les persones que no tinguin símptomes que vinguin, però tot i així eh, apel·lem a la responsabilitat individual de cadascuna per tal de protegir-nos les unes a les altres i llavors que s'utilitzi mascareta en tot moment, que s'intenti mantenir la distància social quan sigui possible i que es faci ús de, del gel, eh, d'alcohol o gel hidro, hidroalcohol. Ja està. Això, això són les recomanacions que tenim. Quines diferències hi ha amb el Pride que en guany es farà només de manera virtual? Mm, trobo que la diferència principal és que o sigui, primer de tot, deixar clar que es refereixen a nosaltres com a la manifestació alternativa, però realment els alternatius són ells, perquè nosaltres podem fer fent aquesta manifestació des del 1977, i ells només porten deu anys, fent una festa amb zero contingut reivindicatiu, que són unes carrosses, on només hi porten beneficis a empreses privades i patrocinadors que contribueixen a les deportacions, a gentrificació de barris, entre altres coses, no? Llavors, trobo que, sobretot això, deixar clar que som nosaltres la manifestació, perquè som nosaltres els que sortim al carrer a realment eh, lluitar pels nostres drets i ells només es preocupen dels beneficis. Trobo que s'ha vist molt reflectit, sobretot ara, que clar, només fan que un festival eh, que ho grava a BTV i, i poc més. perquè? Perquè han vist que ara amb el Covid tampoc faren molts diners. i Llavors, s'ha vist clarament que han muntat poca cosa. Enguany també s'ha parlat molt d'un argumentari fet pel professor on es, eh, es criticava o es posava dubte, eh, el dret d'autodeterminació de les persones trans. Eh, Què en penses Bé, doncs nosaltres davant d'això només podem dir que el feminisme ha de ser transinclusiu o si no no es, no es pot denominar feminisme, que no es pot apel·lar al radicalisme per tal d'extrema de de fora de la, de la lluita a persones que pateixen eh, tant o més que les dones cis i amb la qual cosa se les ha s'ha de pensar en elles, s'ha d'incloure aquesta realitat i, i unides podrem vèncer el cis heteropatri, heteropatriarcat, el capitalisme, el feixisme, etc. Eh, amb la qual cosa eh, davant del PSOE demanem rectificacions que, i, i que de, de veritat es formin en aquesta matèria, perquè també és cert en els darrers eh, directes d'Instagram s'ha mostrat certa desinformació sobre el tema, i creiem que no es poden fer aquest tipus d'afirmacions sense informar-se, sense escoltar les veus de les persones trans. Uh, hem vist també altres convocatòries uh, per aquest cap de setmana, com ara la del 28J Autònom, uh... Veure, voleu dir alguna cosa al respecte? Bueno, dic que celebrem que hi hagin molts més espais que convoquin coses i que compartim una lluita. Trobo que està molt bé que hi hagin vàries convocatòries i bueno, recordar que el dia 27 crec que a les 12 del matí eh, es fa una concentració al monument de, de Colón i la ruta de la memòria històrica i el dia 28 fan l'acte polític de Nou Barris al col·lectiu del 28J i que donem tot el nostre suport. Hem vist també que a la llista d'edicions hi ha partits polítics, eh, voleu dirigir-vos eh, d'alguna manera aquests partits polítics? Bueno, eh, totes les edicions realment són benvingudes, no? però això a l'adherir-te eh, o sigui, implica que realment t'impliquis en la causa. No? O si sigui, Això ho, ho mirem bastant bé I, i prenem nota de si realment estàs involucrat o no. I algunes entitats que han cridat a la manifestació porten, formen part de partits polítics, com per exemple eh, Podemos i Esquerra Republicana. I doncs això, que mirem sobretot que no només diguin que nos no es adherimos y punto, sinó que realment s'impliquin en la causa. Sí, que no caiguem en electoralisme, sinó que de veritat ens recolzin i que quan estiguin al poder facin tot el possible per per, fer, per donar lloc a les demandes que portem anys anys fent. Simplement això. Ai, val. Bé, i doncs fins aquí i doncs això, 21, el 27 6 i mitja a Plaça Universitat, esperem que hi sigueu totes per lluitar pels nostres drets i que totes les lluites s'uneixin perquè el cap i a la fi tots els col·lectius ens veiem interpel·ades pel capitalisme i és molt important que sortim al carrer per lluitar jo? Ja? uf uh.